احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد قد يسال سائل سؤالا ما الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس؟ سؤال وجيه لان كلاهما عصى الله عز وجل نهى أبانا آدم وأمنا حواء أن يأكلها من الشجرة. طيب ال ال إبليس أبى أن يسجد لآدم. دي معصية ودي معصية. هل هناك فرق بين معصية ومعصية؟ يعني هو في معصية صغيرة ومعصية كبيرة طبعًا. في في معاصي في صغائر وفي كبائر. بس في قاعدة. يعني كما قلنا من قبل ونقول لا صغيرة مع إصرار لو أصر على الصغيرة تصبح الصغيرة كبيرة ولا كبيرة مع استغفار الكبيرة يستغفر الإنسان ويقلع عن الذنب ويندم على مفاء ويعزم على عدم العودة ويرجع الحقوق إلى أصحابها بفضل الله عز وجل كما أن الثوب إذا اتسخ يغسل ويعود ثوبا نظيفا مرة أخرى هذا هكذا هو القلب بس في نقطة مهمة الـ الـ الـ الـ الناس في البيوت لو عندي صحن او طبق او اناء فيه في بقايا طعام لو انا اخذت الطعام بقيته فورا ووضعته تحت صنبور الماء يصبح نظيفا بسهوله لو تركت هذا الاناء اياما اسبوع وجفت فيه بقيه الطعام تنظيفه يصبح اصعب هكذا اللي بيستغفر اول باول وهكذا اللي هو بيترك المعاصي ترين على قلبه ولذلك من عظمة هذا الدين ان ربنا جعل لي كل كم ساعة كأنما اعيد غسل القلب بالصلاة يعني مثلا وصل الصبح وبعدين نعمل ما يوجب في ذنوبه يجي تلات الظهر فنمحو مثلا هنا مثلا وبعدين العصر بعدين المغرب بعدين العشاء بعدين اول ما خلص الصلاه اللي... استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يعني يعني انا برصد اول باول اول باول هذه مهمه جدا طيب تعال الى الفرق بين معصيه ابونا معصيه ابينا ادم ومعصيه هذا المجرم ابليس معصيه ابليس قائمه على كبر ومعصية أبينا آدم قامت على جهل ليه؟ لأن إبليس من إجرامه أنه أقسم لأبينا آدم ولأمنا حواء وقاسمهما يعني أقسم له إني لكما لمن الناصحين دعنا ناصح لكم أبونا آدم ظن أن في حد مخلوق يقسم بالله وهو كاذب يعني حتى الفطرة الفطرة الغرب لما ترك فطرته تعمل في مساحة معينة يقول لك إيه أنت تحت القسم يعني لا يجوز الكذب طب ده احنا من الواجب إحنا كمسلمين اولى بإيه بأن الإنسان في أنواع من اليمين في يمين لغو وفي يمين يكفر عنه وفي والعياذ بالله يمين غموس طب ايه اليمين اللغة يعني واحد كده يعني يجري ذكر لفظ الجلاله على لسانه، والله يا شيخ ده كذا، والله تشرب دي، والله تكل دي، والله هذا لغو. وبس في نقطه من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت هذا امر، الامر الثاني لا داعي لان يجعل الانسان الايمان على ايه؟ على لسانه، لا في داعي. انت المؤمن لا لا يقسم لا صادقا ولا كاذبا، الا اذا طلبت من القصر في محكمه في شهاده معينه، طيب. في يمين لأبو وفي يمين له كفاره يعني اخوك اغضبك عمك اذاك عمتك قالت فيك كلمه او في ابيك كلمه لم تعجبك فتقسم بالله تقول والله ما انا اروح ازور عمتي ابدا بالله انا سوف اقاطع اخي هذا طوال العمر بعدين تفتح تلاقي الشيخ عمر على الشاشه، الشيخ فلان بتاعك رحت المسجد، سمعت حب الجمعه، درس علم، نصيحه اخ، وجدت ان اللي انت عملته ده اسمه قطيعه رحم. ومن قطع الرحم قطعه رب العباد. <تصفيق> يا رحم الا يكفيك ان من قطعك قطعته، ومن وصلك وصلته؟ يا الله. يعني ربنا أسأل من ايه؟ من وصل الارحام. طيب. اكتشف ان القسم ده لم يكن في مكانه. اعمل ايه؟ اروح اكفر عن هذا اليمين اصوم ثلاثه ايام او يعني اطعم عشره مساكين او اصوم ايه ثلاثه ايام مش ضروري متواصله يبقى ده كفاره اليمين يبقى يمين له كفاره خلاص ويمين له ما فيش مشكله في بقى نوع اخطر اليمين الغموس ده دخلنا نجي الكلام ايه وقاسمهما اليمين الغموس هو ثم يغمس أنه يغمس صاحبه في النار ليه؟ لأنه بيقسم وهو عارف أنه كذاب يا الله هو بيقسم وعارف أنه يكذب هنا مصيبة كبيرة يعني هنا المصيبة أن أنت تقسم وأنت تعلم أنك كاذب والعذب. هذا يمين المغموس لا كفارة له ده طبعا عمل الصالحات والإكثار والندم وعدم العودة والتصميم على إيه على ألا أقول هذا مرة أخرى لكن المؤمن لا يقسم لا صادقا ولا كادما المهم نعود إلى ما طرحناه في بداية الحلقة الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس قلنا إن آدم قام على تغرر به غرر به فالإنسان اللي مغرر به إن إبليز قاله إنه لو أكلت من الشجرة دي يعني دي الشجره المحرمه لو انت اكلت منها يا تنقلب انت وزوجتك حجم الاثنين او اثنين مع بعض تكون ملاك طاهر لا يعصي وتخلد في الدنيا فلما سمع ابونا ادم اغواء ابن سجده عن هذا الطريق اكل من الشجره ايه اللي حصل بدت لهما سواتهما يا الله بدت العوره تنكشف الستر شال فكأن أبانا آدم فورا بدأ دخل إيه؟ في دور الندم والندم أول خطوة جميلة من خطوات التوبة فأنت لما يعني يعني لما تعمل ذنب وتندم عليه قال بعض العلماء غفر لك وإن لم تستغفر لأن الندم ده لأن أنا أخطأت أنا تعديت الحدود أنا خرجت عما هو مسموح لي. لا يجب أبداً أن أن أيه أن أصنع هذا. فبالتالي سبحان الله الندم ندم أبونا آدم أو إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكوننا من الخاسرين. أصبح الآن الندم أول خطوة. فدي مهمة جداً. كلنا خطاؤون. كل بني آدم خطأ فإحنا بالله عليكم يعني أبنائي من المشاهدين والمشاهدات لما الإنسان يذنب فوراً يتوقف. ويريح حساباته. ولا ينظر إلى صغر الذنب، يعمل صغيرة، يعني أنا عملت غلط لا لا يعني الصغيرة ولكن في حق من؟ في حق من؟ أنا لا أستطيع أن أصنع صغيرة في حق مديري في العمل، في حق أبي أو أمي، فما بالنا بالله عز وجل، يبقى الإنسان لا ينظر إلى إيه؟ إلى حجم الصغيرة، ينظر إلى عظم من يعصيه، هذا أمر. فالأمر بهذا المنطق واحد من الصالحين ماشي مع المريدين. ففجأة في ناس ساخنة في الطابق الثاني ربت رماد فوقع على ثياب الشيخ وهو رايح يلقي الدرس. الشيخ بالذات رماد بقيت يعني نار مطفئة. فالمريدين غضبوا التلاميذ قال الرجل من استحق النار وصولح بالرماد يجب ان يشكر الله. شوف الرئيس خاتم منطقي ده انا مذنب لدرجه ان ذنب الذنوب دي توصلني الى النار، ان يبقى في بقيه رماد يعني هذا ايه؟ لشيء طيب بالنسبه يعتبر ان دي ايه؟ يعني درجه ترقي سبحان الله وهكذا الصالحون الذين يضعون انفسهم موضع الايه؟ التواضع المستمر سبحان الله، عطاء بن رباح كبير التابعين لما افاضوا من عرفات قالوا يا عطاء هل انت تظن ان الله قد غفر علىنا في الحج يعني ده قال أنا كنت على يقين أن يغفر الله لكم لولا أن بينكم عطاء يا الله يعني المؤذي هو يكون على نفسه كده وده إيه سيرته العطرة كان هو وزوجته وأمه بيعيشوا في بيت فكانوا يقسموا الليل ثلاث أقسام زوجته تقوم أول الليل وبعدين توقظ أمه تقوم الثلث الثاني. وبعدين الام تقر عطاء، يقوم الثلث الايه؟ الثالث. ماتت امه. فقسم الليل هو وزوجته، هو يقوم نصف ويتقوم نصف سواء الاول او الاخير. فلما ماتت زوجته عاش عطاء عشر سنوات في اخر حياته يقوم الليل كله كي لا ينطفئ ذكر الله في بيت عطاء. شو الله. الناس هو العطاء ده؟ يقول أنا كنت واثق أن ربنا يغفر لنا في عرفة لولا أنني بينك وأنا كثير الذنوب، هكذا الإنسان لا يدعي نفسه أنه أبو بكر ولا أنه عثمان بن عفان، المهم معصية أبينا آدم معصية بعد ما عملها ندم وسارع فغفر الله له، يعني فتح له باب توبة فتح لنفسه باب توبة ما الذي صنع إبليس؟ لم يستغفر ولم يرى أن نفسه عاصيا بل قال لاغوينهم اجمعين انا اغويهم واجيهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم سبحان الله ومن بين ارجلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين يا الله تعطي الولد لا يشكر الزوجه لا تشكر الزوج لا يشكر سبحان الله عندنا ايه حد التمرد ليه؟ لان الشيطان يتملك فينا مش لقوه الشيطان لا لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. تفكرش ابدا ان العدو قوي ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومع كيد الشيطان الضعيف نتوقف حتى نقوي نحن عزائمنا وايماننا ونلتقيكم ان شاء الله بعد الفاصل كونوا معي باذن الله اهلا بكم. <تصفيق> مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى وكنا قد توقفنا عند كيد الشيطان الضعيف وقلنا إن العدو ما غلب ولكن الولي هو الذي أعرض يعني, يعني المناعة الإيمانية اللي عندنا ضعيفة ولو كانت المناعة الإيمانية قوية لن نكذب ولن نسرق ولن نرتشي ولن ننافق الناس ولن ننحني إلا لغير الله ولن نضيع حياتنا في المحاكم وفي الشكاوى ضد الناس وفي رفع القضايا وفي الحقد والحسد والغل والضغينة والكبر والتعالي على خلق الله والخوض في الأعراض هذا كله أو هذه كله أمراض اجتماعية لا تفتك بالإنسان فقط لتفتك بالمجتمع كله لأن انتشار المنظومة إذا سميت هكذا منظومة الذنوب أو منظومة البعد عن الله عز وجل يعني أنا أرى والله أعلم أن دي خطيرة على تقويض الكيان الاجتماعي المجتمع، لان الكيان الاجتماعي المجتمع يقوى بصلته بالله سبحانه وتعالى. يعني ارنولد توينبي المؤرخ المعروف يقول درست اثنتين او 52 نوع من ايه التاريخ تاريخ المدنيات والحضارات وجدتها انهارت كلها 52 مدنيه وحضاره عندما انهار فيها الجانب الاخلاقي. الجانب الايه؟ الاخلاقي واذا الـ يعني الـ يعني الـ واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم ماتما وعويلا فانما الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهب طبعا الامم بخلقها الامم تقوم على العدل العدل اساس الملك الامم تقوم على خلق شعبها، خلق نفسها تعامل الطيب ما بين الحاكم والمحكوم، هذه الايه؟ هذا هو بقاء الامم. اما تنهار الامم عند انهيار الجانب الاخلاقي. اي حضاره في التاريخ، اي مدنيه في التاريخ، اي سبحان الله سيره ذاتيه لاي حضاره من الحضارات تنهار عند انهيار الجانب الاخلاقي. فابليس كيف ضعيف نعم. ولكن عندما يجد ضعف المتلقي ضعف الانسان الايماني النور يخبو وأنا فرضنا جدلا ان انا جيت عند بيت كده وغلقته ومفيش تهويه ولا ضوء ولا غيره بالله عليك ما الذي يمتلئ بعد 10 سنوات في البيت ده يمتلئ بايه؟ بالعنكبوت بالعناكب والعقارب وربما الحيات وربما الخفافيش طبعا لكن لو فتحت النوافذ والهواء والشمس دخل سبحان الله العظيم وهوينا البيت كده وشعرنا ان في ايه تيارات هواء داخله والشمس ساطعه والنور بتاع تهرب هذه الحشرات ال... والهوام الضاره ولا لا تجد حول البيت الا البلابل والعصافير هكذا قلب العبد قلب العبد لما يكون خرب من كثره الذنوب والظلم والمبادئ الهدامه وال... وال... والافكار ل... ل... التي تهدم المجتمعات ولا تبنيها تعشش فيها كل الافكار السيئه، عقارب الهوى وحيات الحقد والحسد هكذا تفتك بالمجتمعات عندما تنهار فيها الجوانب الاخلاقيه. فابونا ادم ادرك انه اخطا دخل على الطريق. طيب ايه اللي يهم واقعنا في هذا الامر؟ ان الانسان عندما يخطئ اول شيء يعلم أن الله قد رآها يقول يا الله يعني بالله عليك هل تقبل أن تأتي بمعصية وطفل صغير عنده أربع سنة يراك؟ لا أبدا لا تتمنى لماذا؟ لأن لا تريد أن تفضح لا تريد أن أن تكشف أن يكشف أمرك فالعبد المؤمن الصالح يا أول ما يذنب يقول يا الله رب العبادة رأي هذا أمر طيب ولما ربي عبادي راني يبقى ادخل على مرحله الحياء استحي من الله حق الحياء لما ادخل على مرحله الحياء هيدخلنا الحياء على الندم وندم في ذات التوبه الندم يدخلنا على مرحله التوقف عن الذنب المعصيه لا حرام خلاص اتوقف يعني العجيب يقول يا اخي والله يا رجل اتقي الله ده في نهار رمضان، الله طب انت في ليل رمضان عايز تعصي يعني ولا ايه؟ ما هو ليل رمضان زي نهار رمضان، بس هو نهار رمضان كان فيه صيام. بالنسبة لي رمضان لك الاكل والشرب الحلال. لكن مش لك المعصية. سواء في ليل رمضان او اي ليل. لا في نهار رمضان ولا ليل رمضان، ولا رمضان ولا غير رمضان مباحة المعصية، المعاصي غير مباحة. فبالتالي انا لما اذنب اولا اعلم ان الله خضران استحي من الله سبحانه وتعالى. بعد حيائي من الله عز وجل يجب ان ابحث عن الندم فاذا ندمت واقلعت طبعا عن الذنب وندمت اعزم على عدم العوده بس في نقطه الركن الرابع المهم للناس غافله عنه في مساله التوبه ارجاع الحقوق الى اصحابها ازاي يعني اطلب لكم مثال بسيط خالص اللسان هذا الذي يعني كما كان عمر يدخل على الصديق مره فوجده وجد عمر ابا بكر وقد امسك لسانه ما هذا يا خليفه رسول ده ايه اللي ده؟ قال هذا يا عمر الذي اوردني موارد التهلكه، اللسان ده اللي ايه؟ اللي ضيعني او اللي يا إيه ابو بكر ما كان يتكلم كثيرا نحن ما شاء الله علينا، المهم تعال اللسان دخلت عليك الايام الطيبة دي وانت ارتدت تقريبا ألف شخص. لو ال شخص دول يوم القيامة كل واحد منهم أخذ منك 100 حسنة بس، 100 بس. أو ألف حسنة. ألف في ألف أدي مليون حسنة، أنت بالله عليك في حياتك كنا عملت كم حسنة؟ طب أعمل إيه في موضوع الغيبة؟ أنا ذكرت فلان لأنني مثلا لأنني أبغضه كل ما أجيش في مكان أقول لعمل عمل وسوى وعمل وسوى طيب الذين لم يروا فلان أو أننا كلامي مقنع لهم اقتنعوا أن فلان سيء فصار أمامهم صغيرا أنا صغرته هدمته خلاص فلما هدمته أنا عايز أتوب طب أتوب إزاي أنا الأول فأقلع عن غيبته مرة أخرى ويسمع غيبة مش غيبة لا الغيبة فلان غاب عننا لنا ويسمع غيبة والغيبة في الاسلام كما قيل أشد عند الله من ست وثلاثين زانية فربما يزني الزاني يتوب فأتوب الله عليه إلا المغتاب لن يتوب الله أسمع أخاه المسلم. فأنا أول شيء هذا الإنسان الذي اغتبته أنا صغرته أول شيء أعمل إيه هنتهي عن غيبته نبرة واحد وأندم على ما صنعت نبرة اثنين وأعزن على عدم العودة نبرة ثلاثة. طب كيف أرجع أه؟ لهذا المغتاب حقه. مش هروح أقول له يا فلان أنا غتبتك وتغلتك طبعا لا لهذا تفسد الايه الاجتماعية ما نعمل ايه اللي, اللي أراه والله أعلم أن كما هدمته أبني ازاي زي ما هدمته ابنيه؟ يعني انا صغرته امام الناس، صغرته صغرته، طب أه أه لمده خمس سنوات. لازم ابنيه واعظمه خمس سنوات، هي كده. لا مش معقول انا اهدم الانسان واصغر من حجمه واقلل من شانه واشوه صورته واسيبها كما هي. ما ينفعش. ولا سار تبت الى الله، طب وهذا الرجل؟ او هذه المراه؟ كل ما اجلس في مكان ذكرته بالسوء اقول الله يا اخواننا الحقيقه أنا كنت مختفي في حق فلان، هذا هو ما كانش كده، أنا كنت فاهم غلط. هو, هو أفضل، هو أجمل، هو أحسن خلقًا من هذا، هو وهكذا. يبقى أبنيه كما هدمته، ها؟ دي والله هذا مهم جدًا هذا الكلام، وإذا المواسم دي تأتي علينا كده من غير ما نستفيد هذه كارثة كبيرة. أنا أرى وأعلم أعلم أن العبد المؤمن إذا أراد أن يتوب من مثل هذه الذنوب، الركن الرابع ده مهم. مش الاقلاع والندم وعدم العوده مره اخرى هم اركان التوبه لا وارجاع الحقوق الى اصحابها طيب واحد له اربع بنات اخوات اخوات تركهم كلهم ابوهم ومات وترك تركه اقتنصها الاخ ولم يعطي البنات شيء الا الفتات واستمرت الحياه واستثمر ماله واصبح من اصحاب الاموال. كيف يتوب من هذا المال الذي اخذه من حرام؟ خلي بالك يعمل ايه؟ اول شيء يعتبر كان التركه قسمت اليوم. الاب مات من عشر سنوات. الاب مات من 10 سنوات واصبح الالف اللي دخلت الى حسابي صارت مليون صارت 100000 خلاص؟ فال 1000 دي مبنية على 1,000 حرام. يا الله! طب أعمل إيه؟ طب أجي أرضي أخواتي بنسب. النسب دي تساوي حجم المال المستثمر عندي من 10 سنوات. فاللي كان ب 1,000 من 10 سنوات أصبح اليوم ب 20,000. هي كده؟ يعني أنا أرى على مثلا مثال، واحد قدم شبكة لزوجته. مثلا مثال مثال يعني. او كتب لها مؤخر صداق مثلا 20 او 50000 من 30 سنه 20 ال 20000 دي من 30 سنه كانت تشتري شيئا كبيرا ب 20000 بمثاله التضخم اليوم لا تشبع 20000 فمش مش واخمت المكتوب الا اذا كان المكتوب ذهبا الذهب قيمته معروفة أنا لها عشرة لها عشرين مثقال لها خمسين جرام لها مائة جرام لها نص كيلو لها كيلو جرام يعني إذا يعني دي قيم إما أن يعني أعدل القيمة المكتوبة بقيمة الذهب ما يساويش ذهب في هذا الوقت وبعدين أعطيه لأن أحيان بعض الدول العملة بتاعتها بتنهار نتيجة الحروب أو احتلال أو غيره العملة تنهار فبعد ما هو كان كاتب على نفسه 50,000 ال 50,000 الآن قد لا تشتري في هذه الدولة مثلا أو في يعني في دولة معينة من الدول اللي حصل فيها انهيار اقتصادي قد لا تشتري دجاجتين أو 5 كيلو من اللحم يبقى لابد أن ينظر شوف الظلم ظلمات يوم القيامة ومش داعي للإيه للشطارة والذكاء والتذاكي لأن الله عز وجل عدل فالإنسان كما يحب أن يصنع بابنته أو الناس وما احب ان يحدث مع اختي يجب ان نحدثه مع اخوات الناس، لان احنا كما ان لنا بنات او للناس بنات واخوات، ايضا لنا بنات واخوات. وانا احب ان لا يظلم احد ابنتي ولا اختي، برضو لا نظلم الناس. ويا سيدي يبقى خليها عليك انت. يعني انا عليا 20 عام عم خليهم 25. انا عليا 30 عام عم خليهم 40. مش الراجل يقبض راتب ويجي الزوجة تأخذ منه نفقه يقدم ان على ديون ومش عارف ايه وفي الاخر خلاص القاضي مسكين عنده اوراق يقول هي ايه جوليا تاخد خمسه مع انه هو بياخد 50 تأخذ كيف خمسه؟ ف شوف ال الانسان لا داعي لان يتذاكر انه ممكن انا اضحك عليك وانت تضحك علي لكن هل نضحك ويعني نلف ولا دور على رب العبادة عز وجل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وسبحان الله يعني هؤلاء يعني يعني لهم مكرهم والله خير الماكرين، ومكر العبد لف ودوران ومكر الله إحافة وشمول. فأنا عشان أتوب من الذنب لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها. ما فيش واحد يقول إيه؟ والله أصلا أبويا ترك المصنع هذا وبعدين أو المحلات التجارية دي وآخرات البنات لا يجيدن التجارة. ولا يجوز أن نعطي الغريب اللي هو زوج الأخت لا, لا إله إلا الله هو أصبح غريب دواخل أختي ومتزوج بنتي إذا كيف هو غريب لكن للأسف يعني الظلم الظلمات يوم القيامة فأنا أستفيد من أن الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن آدم تراجع وندم وبدأ خطوة جديدة وغفر الله له وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى أما إبليس فما خطرت المعصيه او يعني مش خطرت هو زين لابن ادم ولكنه لم يعترف بخطئه ولم يستغفر ولم يتوب في نقطه مهمه جدا وننهي بها الحلقه في ارتكاب المنهي وفي تفسير وعصيان الامر ارتكاب المنهي عند الله اخف مؤنه واخف ذنبا من تفسير الاوامر ابليس كسر الامر امره الله بالسجود فلم يسجد ده تكسير الامر ابونا ادم نهاه ربه عن اكل من الشجره فلما ارتكب المنهي تاب فتاب الله عليه احبتي الله نسال الله ان يتوب علينا جميعا وان يختم لنا ولكم بالصالحات ولا تنسونا من صالح الدعاء ونسال الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ثم ما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد العالم المتحضر الآن يصنع أسلحة تدمر الأرض عدة مرات يعني مش تدمر الأرض مرة واحدة فقضية القتل قضية خطيرة إلا الدماء يعني أي ذنب الباب مفتوح للتوبة لكن قتل الإنسان وإراقة دمه وسفح دم الإنسان ابن آدم في هذا الكون هذه قضية خطيرة من الذي سنى القتل في هذا الكون في ناس تعمل صدقة جارية يحفر بئر يعمل مسجد يعمل معهد علمي يبني مستشفى لعلاج المرضى الذين لا يستطيعون يكتشف شيء سبحان الله علمي مهم يعود على البشريه بالخير احتسابا لله سبحانه وتعالى اسمها صدقه جهريه في والعياذ بالله نستطيع ان نزن عليها ونقول في هناك سيئه جاريه يا يا رب. يعني لا تموت بموت صاحبها في ذنب يموت بموت صاحبه. يعني الولاد يقول مثلا أعزفه بنا واحد سكير خمر مثلا ومات خلاص مات معه ذنبه أمره إلى الله سبحانه تعالى خلاص منه. واحد كان يصدي ومات أمره إلى الله عز وجل خلاص إيه؟ مات معه ذنبه لكن في واحد يشرع شيء سيء فإذا مات لم يمت معه ذنبه بالعكس تعلمه الآخرون يعني بحيث ان ايه اخذ الذنب ده وبدأ ايه ينسج عليه ويطوره والعياذ بالله رب العالمين قابيل هذا هو القاتل الاول شرع وسن القتل في الكون فكان له كفل واصبح له كفل نصيب يعني من قتل كل قاتل ان يعني كل واحد يقتل على مر التاريخ ياخد يعني ذنب القتل ويضاف هذا في ميزان في ميزان سيئات قابيل والعياذ بالله رب العالمين يا ستار لأنه هو القاتل الأول إيه قصة القتل دي؟ كانت حواء في بداية يعني الكون وبداية خلق الإنسان تحمله كل مرة تضع ولد وبنت دي ولد وبنت سبحان الله فوضع حواء 40 ولد وبنت في 20 بطن يعني حملت 20 مرة كل مرة تأتي بولد وبنت فأبونا آدم يزوج الولد الأول للبنت الثانية والبنت الأولى للولد الثاني وهكذا بالتبادل يعني كده هكما روض كتب التفسير قبيل آه تمرد على اخيه هابير الذي كان قد اتى بعده. وكان اولاء ابونا ادم ابناء وأبينا ادم لما يطلعوا يخرجوا صدقه او شيء قربان الى الله سبحانه وتعالى يحطوه فوق الجبل. ساعتها ما فيش تفقراء فقراء ولا في ناس. هم كلهم ايه؟ اسره يعني الى اخرها عباره عن 42 انسان فقط. ابونا ادم من حواء. وأربعين ولد بيل هو ال الموجودين على هذا سطح هذا الكوكب لما ستة مليارات اليوم كانوا كلهم بين وأربعين واحد بعد مدة على مدى يعني عشرين سنة تقريبا فياخذ القربان ده هو الزكاه أو الصدقة وضع فوق الجبل النزلت صاعقة النزلت صاعقة على ال... ال... القربان هذا فأحرقته يبقى إذا هذا دليل على قبول رب العباد لهذه الصدقه، يبقى رب العباد سبحانه وتعالى قبل هذه الصدقه او قبل هذا الامر من صاحبه الذي ايه؟ الذي قدمه. فبالتالي سبحان الله العظيم قابيل لما نظر فجاء باردأ ما عنده من آه يعني من مزروعات او من آه ايه كباش او او خروف او اي شيء يعني سواء نوع الصدقه يعني، اختار اردأ شيء. اخوه هابيل جاء بافضل شيء. يعني هذا قبيل كان ياتي بايه؟ بزي ما بيقول يعني يعني ويجعلون لله ما يكرهون. اسوأ شيء عنده طلعه، أخرجوا لله. زي احنا بالضبط نعمل ايه؟ يعني في احفاد القبيل يجي للملابس لما مش يستغنى عنها تهرأت وخلاص أصبحت قديمة يخرجها لا أنا عايز مع هذا يوم العيد ما تعطيش الفقير من ملابس بالية أو بقية طعام لا أنا عايز مع أنك تشتري لأولادك اللباس الجديد اشتري مش ضرور بنفس السعر ولكن شيئا جديدا لليتيم شيء جديد للفقير بضروري تعطيه الاقل لا انا عايزك تعطيه ايه تعطيه الشيء الافضل الشيء الجديد يشعر به مع ان الطباخ عندك او انت تطبخ شيئا اطبخ جنبها بنفس الوقت برضه شيء كما هو مش بقيه الطعام لا يعني انا عايز ايه انا عايز يعني تشعر الفقير انك تعطيه من خير ما عندك قابيل جاء باسوا ما عندك هابيل جاء بافضل ما عندك قبل من هابيل ولم يقبل من ايه؟ من قابيل. تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر اول حجر اساس للحسد. اول حسد. يعني مبنى الحسد والعياذ بالله إذا صورناه مبنى حجر الاساس وضعه من؟ وضعه قابيل حسد اخاه. الحسد اوصله الى فين؟ يلا الله ده ويظل طول حياته هو يتقبل منه وانا ليتقبل مني؟ قال لأقتلنك، يا الله. قال انما يتقبل الله من المتقين. ده الطيب هابيل. لئن مدت يدك الي لتقتلني، لئن بسطت الي، لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يا الله. يبقى هذا الانسان الطيب، المستقيم، التقي، الورع. الذي بيختار أفضل ما عنده لله ولا يجعل ما يكره لله، خلاص الثاني إنسان حقود حسود بخيل يبخل بما آتاه الله يخرج أسوأ ما عنده وثم طوعت وسولت له نفس أخيه فقتله. راح سبحان الله مد إيده على أخيه فقتله فأصبح أول قاتل وأول قتيل على وجه الأرض، أول دم مسفوح من أبناء آدم. سبحان الله. البشريه في تاريخ حروبها تاريخ دامي ومؤلم ستة الاف معركه وحرب تمت على مر الالفين ال 2000 سنه الماضيه أو الزمن العقود والقرون القليلة الماضية، سبحان الله العظيم بمعدل حربين كل سنة على على وجه الأرض قتل فيها ملايين الخلق، ملايين آخرهم الحربين العالميتين الأخيرتين اللي هم في من 1914 إلى 1918 الحرب العالمية الأولى ومن 1939 لغاية اغسطس 1945 لما أوقات هيروشيما وناجازاكي قتل في الحرب العالميه الاولى 5 ملايين قتل في الحرب العالميه الثانيه ما يقرب من 55 مليون 60 مليون قتيل على وجه الارض ده غير الزلازل والكوارث والبراكين والى هذه قصه اخرى كان على قتل الانسان للانسان بسبب ومن غير سبب. في هذه المعمعه الذي وضع حجر الاساس للقتل كان قابيل ولما قتل لما قتل اصبح كارثه ابقى اخوه راه قتيلا راى الاخ اخاه قتيلا طيب عايز اتوقف وقف هل القتل فقط ان اصوب اليك مسدس او اله قاتله اقتلق بيها ده ده في نوع اخر من القتل في قتل معنوي وان لم يكن له حد ايه القتل المعنوي واحد يصغر في شان انسان حتى يحطمه حتى يدخله مرحله الياس انسان يقتل في زوجته يعني طيبتها وحيائها وانوثتها بظلمه أو زوجة تقتل في زوجها الإبداع وتقتل في زوجها عقله تركد عليه للنهار نهار تخليه يضيق بالحياة تخليه يتمنى أن يذهب من هذه الحياة يتمنى ألا يعود من عمله يتمنى ألا يجلس معها أو ألا يسافر معها في مكان لأنها عبارة عن كآبة في كآبة وحزن في حزن وأسى في أسى ولا تنظر إلى الأشياء المعيبة هذا نوع من القك لما إنسان يقتل قدرات الموظفين الذين يعملون تحت سبحان الله يعني يخطف فيهم الابداع يخطف فيهم العمل السوي يخطف فيهم التفكير الخلاق بانه ايه روتيني لدرجه بيروقراطي لدرجه انسان سبحان الله مقاول داخل قالب الوظيفه الجامده لا يريد ابداعا ولا تحركا ولا اثاره يعني سبحان الله افكار جديده عبد الماضي يعبد والعياذ الله من عباد الماضي وليس من, من من من من من العقلاء الذين يجددون ولا من المجددين ولا من المبدعين هذا نوع من القتل هذا نوع من القتل لما الطلاق لاهون الاسباب ونترك الاولاد يخرجوا سبحان الله الزوجه الام تتزوج والاب يتزوج وبعدين يروح عند الجده شويه وعند الجد شويه وبعدين يروحوا دار الرعاية للأسف الشديد ونرمي في المجتمع يعني ثمرات حصيلة التهور أو حصيلة عدم دراسة كيف يتعايش الناس مع بعضهم البعض ده نوع من القتل المعنوي أن تقف إنسانة سنوات أمام صفوف وطوابير القضاء المزدحم عشان تحصل على ورقة طلاق بعد ثلاث أربع سنوات تمر من عمرها يعني على أعصابها هذا نوع من أنواع القتل أن إنسان يدخل على أخواته الغم والهم وأن يستولي على ما تركه الأب له دون أن يعطيهم شيئا هذا نوع من القتل ألا أربي ولدي على طاعة الله وعلى محبة القرآن وعلى الصلاة هذا نوع من القتل إذا كل هذه أنواع من القتل المعنوي وإذا ما يكن لها إيه؟ حد. نعود إلى قضية القتل يعني القاتل الأول أو من سن قضية القتل وهو قابيل عندما قتل أخاه وجد جثته أمامه فلم لماذا ماذا يصنع؟ الله غرابا يبحث غرابين غراب قتل غراب فعمل إيه؟ الغراب القاتل حفر حفرة بقدميه وهكذا وبجناحيه وبعدين أخذ الغراب القتيل ووضعه وردم عليه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأصبح من النادمين طيب القتل العمد هل له توبة؟ القتل الخطأ له كفارة وله توبة إن شاء الله واحد ماشي بسرعه او ماشي بالسياره فجأه في الطريق المعاكس الطريق الاخر سياره خبطت ضربت واحد بيعبر خطا في الطريق يعني قفز او طارت هذا المضروب بتاع الى الناحيه الاخرى فدهسته السياره التي كانت لا على يعني قائتها ذنب في شيء الا انه قتل خطا ده له كفاره طب القتل العمد ما فيش مؤمن يقتل عمدا ابدا اذا قتل كل الذنوب قد توفر من قتل عمدا فهو خالد ولعنه الله في جهنم خالدا فيها ولعنه الله رب اذا القتل لان ايه إلا الدماء ليه لان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا فالانسان سبحان الله لا داعي لأن يقتل يعني لا قتل مادي ولا قتل معنوي فهذه قصه قابيل وهابيل فقال يا ويلتى يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغرب فاصبح من النادمين وبالتالي ليه قابيل قتل هابيل؟ ليه؟ أول شيء أن قابيل القاتل لم يرضى له له ليه؟ لانه شعر ان شعر ان ان يعني ان اخاه اخذ خيرا اكثر منه وان اخوه مفضل عليه فبالتالي دخل الحقد والحسد في داخل الايه؟ قلبه وده ملمح خطير للاباء الا يغرى الابو بتفضيله ولدا من الاولاد اخاه او اخوته عليه. دي نقطه خطيره ان شاء الله رب العالمين. يعني هم نشرحها تفصيلا ولكن بعد الفاصل ان شاء الله كونوا معي حتى نتواصل اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتواصل مع اول من سن القتل على وجه الارض وقصة قابيل وهابيل ولماذا قتلها قضية عدم الرضا بما قسم الله للإنسان وأن يغر الأبو بدلاله لولد من الأولاد أو لبنت من البنات وتمييزه عن إخوته أو تمييزها عن أخواتها هذه القضية بتاعت سيدنا يعقوب هي تكمن هنا سيدنا يعقوب قال إني لحزنني أن تذهب به يعني مجرد أن تأخذوا يوسف من حضني هو ده حزن بالنسبة لي فكذا هو بيوغر او بيوسع دائرة الغيرة الشديدة عند الاخوة ولذلك لما جاء الصحابي وقال اني نحلت ولدي النعمان او بشير اللي هو النعمان بن بشير نحلت ولدي بشيرا بستانا قال له يا نعمان هل نحلت هل اعطيت يعني كل اولادك كل واحد بستان قال لا رسول الله ده واحد بس مميز. لأنه لما أراد أن يعطي هذا الولد مميزا له عن إخوته البستان أمه أبت قالت أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد عليه غيري أنا لا أشهد على باطل إذا باطل أن باطل أن, إيه أن تميز ولد على الأولاد إذا قبلت واحد لازم تقبل الآخر حتى أن في بعض الأولاد بما مطيع بار هادئ المؤنة تحت قليلة ولا الثاني متمرد له كاريزما له شخصية دايما مشاكس دايما يطلب دايما متعالي دايما سبحان الله فأنت بطبيعتك تح يحن قلبك إلى الأول وقلبك ناحية الثاني في إيه في مساحة طيب ما هو يعني أيضا لا تميز احتوي هذا واحتوي ذاك ليه لأنك ذا توغر قلب الأخ على إخوته ده مهم جدا هذا الكلام مش ممكن ان ايه تميز ولد عن بقيه الاولاد، ولا ولد على بنت، ولا بنت على ولد، ولا بنت على بنات، ولا ولد لا لا، ها كلهم ايه؟ خليهم سواء، خليك على, على على قرب واحد من الايه؟ من الجميع. طيب، ناتي لقضيه القتل. لماذا قتل الاخ اخاه؟ اول شيء لانه لم يرضى قسمه الله في الازل. ما هو الحاسد. ايه مصيبه الحاسد؟ أن معترض على تقسيم الله وقسمة الله والعياذ بالله رب العالمين. يعني أهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يعني هو الحسد قائم على أن فلان أعطي وأنا لم أعطى. فهو أول شيء متمرد على عطاء الله عز وجل. يا الله. يعني يعني غير راضي. يعني أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يا الله. يبقى الله الذي قسم. رب العباد هو الذي قسم المعيشة فجعل هذا غني وهذا فقير هذا صحيح وهذا يعني إن من عبادي غني لا تصلح إلا الغنى لو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي فقير لا تصلح إلا الفقر لو أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي صحيح لا تصلح إلا الصحة لو أسخنت لفسد حاله وإن من عبادي سقيم لو أصححته لفسد حاله لأن السخبة حاله يعني بشار بن برد كان كفيفا كما يرى ويذهب الى ال... يذهب في الشوارع او في الحرم فيسمع صوت النساء يقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا طب انسان بيعشق باذنه فما بلل القرد وعينيه فرب العباس سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بس في نقطه الذي ولد كفيفا لا يرى سبحان الله العظيم الله عز وجل يجازيه يوم القيامة بأن يمتعه بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشية لا يضيع هذا عند الله عز وجل يا سلام ده فينا أول عمل ليس عمل بصر ده والله يا إخوة العمل عمل بصيرة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سبحان الله الإمام الترمذي كان كفيف وكثير من الإئمة وكف بصر بن عباس كبيرا رضي الله عنهما ولكن النور والبصيرة التي كان يرى بها ويرى بها هؤلاء يعني أرأيتم مثلما رأى العميان أولستم بنورهم تهتدون بالعكس المشكلة عمل بصيرة مش عمل بصر البصر ده حاسة من الحواس يعطيها رب العباد من يشاء وياخذها ممن يشاء لحكمه يعلمها هو، لكن المصيبه في عمل بصيره الذي أعمى نفسه بكثره الحسد والحقد ويتعامى بسوء خلقه ويتكبر على خلق هذا هذه هذا هو العمل الحقيقي يعني ان لا يرى الحقائق واضح، اللهم ارنا ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب هل القاتل ينعم بالقتل؟ لا والله ابدا. عبر قاتل ما ينعم بالقتل. يعني سواء لأنه أصبح من النادمين. أصبح من النادمين، وأصبح سبحان الله، الله لا يتقبل إلا من أهل التقوى. الأخوة قالوا إنما يتقبل الله من المتقين. ما هي التقوى؟ ألا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. لا يجدك حيث نهاك. يعني ينهاك عن أي كذا وكذا وكذا. لا توجد في هذا المكان. و... وأمرك بكذا. لا تغب عن هذا الايه؟ المكان، لا يفتقدك حيث امرك ولا يجدك حيث ايه؟ حيث او التقوى كما قال علي رضي الله عنه. عمودها اربعه، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. اربعه خوف من الجليل الله عز وجل. عمل بالتنزيل القران. الرضا بالقليل لانه رزق، والاستعداد ليوم الرحيل. ناتي لموضوع الحسد والحقد القائم على عدم الرضا بقسمه الله عز وجل. لو ايقن كل واحد منا ان الله عز وجل وهو في بطن امه كتب له العمر والرزق. كتب لك العمر كتب لنا الرزق. خلاص؟ فاعمارنا وارزاقنا مكتوبه عند الله. وملك الموت لما يجي ياخذ الارواح يبقى انت وانا قضينا آخر لحظة لنا من حياتنا ولا يجوز أن نمكث لحظة أخرى لا يستخدمون ساعة ولا يستخرون وأخذنا آخر درهم يدخل وجنيه ودولار دخل في حسابنا أو في جيبنا لأن الله قدر لنا هذا المبلغ وقدر لنا هذه القيمه أما أن الإنسان يظن أن فلانا كان سببا في قطع رزقه هذا كلام ليس كلام المؤمنين قاطع الأرزاق ليس البشر لا الانسان يقطع رزقه لما يموت. يجي ملك الموت يأخذ روحه يعمل توقف للحياه. وقفت الحياه وقف الرزق، غرق الباب. بس. لكن غير كده ده الان ف... مفيش انسان سبحان الله يقطع رزق انسان. حكايه اخواننا يقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق لا. لا ده كلام من عند الناس. لا يقطع انسان رزق الذي يقطع رزقه هو ان الله عز وجل ياذن لفلان ما،, ما،, ما،, ما فلان معين ان ينزل عليه ملك الموت في اللحظه فلانين ليقبض روحه انتهت القضيه. لا داعي لان نلف وان ندور يجب ان نفهم الحقائق كما هي، فاذا ايقنت ان هذا المال الذي سوف ياتي انما هو رزقي المكفول عند الله عن طريق اسباب العمل والاجتهاد طبعا هذا لا يضب هذا لا لا يعني لا يضاد هذا ولا ولا يناكره فهنا ياتي رزق الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده انت. وبالطريقه التي يريدها رب العباد لا على الوجه الذي تريده انت. الكون لا يسير وفق هواك انت ولو سار الكون وفق هوى الانسان ما صرح لان الانسان قاصر عقله محدود لا يدرك ما وراء الاشياء فدع المقادر تجري في اعينتها ولا تبيتن الا خالي البالي فبين غمضه عين وانتباهتها يود الله من انا اريد ان اهمس في اذني وفي اذانكم أبناء المشاهدين والمشاهدات كلمه مهمه الرضا بما قسم الله وبمواقع القدر هو اعلى درجات اليقين والايمان بالله يعني يعني اعلم ان الله يختار لي دائما الافضل لي لانه الا يعلم من خلقه واللطيف والخبير اذا كان الاب ولدان مثلا يعني بيختار لابنه احسن طبيب واحسن مدرسه وافضل جامعه وافضل زي وافضل سياره وافضل بيت او ما كانش يستطيع يريد ان يعمل والعمل بالنيات طيب اذا كان هذا بين اب وابنه مخلوق ومخلوق فما بالنا, بالنا بالرحمن الرحيم سبحانه الذي كتب على نفسه الرحمه واوجدنا في هذه الارض وهو كما قال يحبهم ويحبونه محبه الله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه طب الله عليك إذا كيف يعني بفعل الله بنا وكيف بكرم الله علينا اذا العبد يجب ان يوقن بما عند الله فانا لو ايقنت بما عند رب العباس سبحانه تستريح نفسي واعلم ان رزق الله كما قال الصالحون اعلم ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك، لا انما رزق الله اتي انما رزق الله آتي لا محاله خلاص افرق الاسباب واعمل دراسات الجدوى خير وبركه ثم يكون هذا كله وسيله لاستجاب الرزق وليس الرزق سبحان الله هو الغايه المطلوبه وانما هو ايضا وسيله للعيش في هذه الايه؟ الحياه، لكن التكالب على الدنيا وجمعها من حلالها وحرامها وندخل في الشبهات وندخل في في كذب وشهادات زور عشان نحصل على اموال لا نتقي فيها، هذا المال سوف يكون وبالا علينا يوم القيامه. يعني سبحان الله يحاسب الانسان على صغير الامر وكبير عن ماله من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ مش لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ايه؟ قم أربعة عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وعن علمه ما صنع فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه جبت من حلال وأنفقت بحلال دواسير ذكر الجنه ج... أتيت بمن حلال وأنفقت بالحرام يضرك جبت من حرام وأنفقت بحلال يضرك أتيت بمن حرام وأنفقت بالحرام هذا هو الضرر الأكبر إذا هي المسألة ليس المال كما ترى أنت وليس المال كما تظن أنت أنك تجمعه بالطريقة الفلانية لا أنت ترزق الأسباب ولكن سوف يأتي رب العباد سبحانه وتعالى بما قسمه لك وبما كتبه لك في الأزل وبما سبحانه وتعالى يعني يعني يعني الله قدر أن ترزق المال ده في الوقت الفلاني ترزق الشفاء في الوقت الفلاني ترزق فك الكرب في الوقت الفلاني هذا هو قضاء الله وقدره فأنت عندما ترى قصة ابن قابيل وهابيل ترى قصة أن الإنسان الذي تمرد على على على ما أكرم الله به عبده الآخر بالتقوى والصلاح والاستقامة والرزق فحقد عليه وحسده فلما حقد عليه وحسده كانت أول قضية قتل في هذا الكون نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله الله صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته وبعد قصص القران فيه من العبر والعظات ما لو استفاد الانسان منه وحاول ان يطبقه في حياته لسعد واسعد من حوله ولو ابتعدنا عن منهج القران نشقي انفسنا ونشقي من حولنا فلما جاوز قال لفتاه اتنا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعب يعني, يعني لما جاوز تعب لو لم يجاوز ما تعب فالإنسان لما ي... يعني يجاوز الحد يتعب تجد أن الطعام مباح لكن لو الإنسان زود الكمية يتعب هكذا لما يجاوز يحصل له تخمة تجد المسكين ساعة المغرب يعني مع أن الحديث يقول ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه من كثرة الولائم اللي نعملها في رمضان و... ونهم الناس على الطعام ونستغل يعني نستهلك في رمضان أضعاف ما استهلكنا في شعبان والعجيب أن يعني شعبان كان فيه ثلاث وجبات ورمضان فيه وجبة وربع أو وجبة ونصف والسحور ده يعني كده بركة يعني فلما طيب يكون نصف الطعام في رمضان من الواجب أستغل في رمضان نصف ما استهلكته في شعبان يجي رمضان أستهلك تسعة وعشرة أضعاف وعشرين ضع ما أسرقه في شعبان فين الصوم؟ فين الصيام؟ يعني. صيام إيه؟ لما الواحد اول رمضان مثلا يعني سبعين كيلو واخر رمضان 80 يبقى أي نص يعني فاش لذلك انا دائما اقول ان الواحد يوزن نفسه اول رمضان والله ينقص 2 كيلو 3 كيلو جرام يبقى صام بصح, بصح صحيح لكن لما يلاقي نفسه زاد خمسة كيلو يسأل نفسه وانا كنت بعمل ايه يعني الصبح هو, هو القضيه الامتناع من من الفجر للغروب وبعدين اعلى البحر ويعني زي ما يعني بالعاميه و انزل الى المعده اكبر كميه ممكنه في اقل كميه ممكنه نروح صلاه التراويح المسكين لما اكل كثيرا اذا اطال الامام في الركوح شويه في السجود يكاد نفسه يختنق ليه؟ ما ترك للرئتين ما يعني ايه ثلث الطعام؟ يعني وأنا في مقياس يقيس لي فين الثلث في المعده؟ سبحان الله قال الرئتين تحتاج الى ما يساوي بالملي يعني او بالمساحه بالمليمترات سبحان الله من الهواء يعني سبحان الله شيء بمساحه ثلثي ثلث الطعام ثلث الطعام ثلث ثلث النبت وجد انه 500 ملي سبحان الله من من الهواء الرئتين للتنفس الطبيعي. لكن هو لما يعمل ثلاثة اتلات طعام ويعطيها شراب انتفخت المعده ضغطت على الرئتين يقف الصراحة الصلاه يا عيني مسكين الشيف سبحان الله يقرأ في قصار السور هو يظن انه انهى البقره والعمرة ليه؟ لانه مجرد يتنفس هل هذا هو يعني فقه الصيام؟ اذا مش شهر الصيام بل. شهر الصيام ده عند ابو بكر وعمر يبدو عند احفادهم في زمننا اصبح شهر الطعام ليس رمضان هكذا لا لا لا رمضان بين الامس واليوم غيرناه فنحن ما سرنا على المنهج فانا اريد ان اقول أن التدبر في القرآن يأتي بقلة الطعام لا بكثرته. أنا أول ما أكثر من الطعام الدم يروح من المخ على المعدة عشان يبتدي يترجم قضية الهضم لأنه بيعمل عملية معقدة. بي مش مركز. يبقى الشيخ بيقرأ في آيات الرحمة وأنا أتصور أنه بيقرأ في آيات العذاب. الشيخ بيقرأ قصة عن سيدنا إبراهيم وأنا أظن أنه بيكلم عن سيدنا شعيب لأنه الدماغ مش حاضر. كثرة الطعام. فأنا عايز أقول أن بس إيه؟ ثلث للطعام طبعا أعرفها إزاي الحكايه دي قالوا أن الواحد المسلم الصادق والمسلمة الصادقة ينتهي عن الطعام وما زالت له رغبه فيه مش ما يقفوا ويقوموا من الطعام انه يعني اسندني يا ولد اسندني يا بنت لا لا إحنا يعني مش عايزين يقام لا عايزين يقوم يقام دي مشكلة عايزين هو اللي يقوم إزاي أنه يعني لسه له رغبة للطعام ولم لسه ليه رغبة يبقى لسه في إيه فراغ في المعده. هكذا. وما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. اه والله. يعمل يعني كده طخمان. وبعدين العجيب ان الناس تنفق الاف على الطعام ثم تنفق الاف على الحميه والرجيم عند الطبيب. لا اله الا الله. طب ما هو شيل من ده من ده يرتاح ده عند هي كده يقولون في المثل العام. يعني انزع هذا من ذاك. يعني قلل الطعام. مش هننفق على التخسيس والحميه وتقليل الوزن وشفط الدهون ومش عارف غلق المعده ولا تدبيس المعده، كانوا بيعملوا حاجات كده يا ابن وده ما يدبس المعده اسهل يعني يغلق فمه. الفم اللي منزل عن المعده لو اغلق المنبع ارتاح المصب. المهم علينا احنا نتكلم عن قصة القران لكن احنا في واقع نحن نعيش واقع يجب ان ننبه عليه فرصه لأن يجبح الإنسان رغباته ونزواته وشهواته حتى في المباحات. لأن أنت بتكتشف إيه في رمضان؟ بتكتشف أنك بفضل الله عز وجل قادر على أن تمتنع عن الحلال. قادر على أنك تمتنع عن الحلال. فمن باب أولى أنك تمتنع عن الحرام. إذا كان عندك المقدرة والعزيمة أن الحلال لأ. الباب مغلق عليك، لا يراك احد وحدك في البيت، لا معك لا ولا عيال ولا وتستطيع ان تاكل وتشرب ولا يراك احد الا الله، لكن رغم هذا خشية من الله وخوفا منه لا تاكل ولا تشرب يا الله هذه حكمة الصيام حكمة الصيام كمان هتجد ان انت ايام العيد ان شاء الله يوم العيد باذن الله تجد انك الصباح كده الساعة 10 11 الصبح تمد يدك الى الكوب او الطبق تتردد أحسن اكون ايه اكون صايم او التردد ده هنا تكمن حكمه الصيام انك تتردد في الامور مش مره واحده تهجم مش مره واحده تتكلم خلي الكلام خلف العقل اللسان خلي خلف العقل فكر الاول الكلمه دي توضع عليها في ميزان الحسنات ولا توضع في ميزان السيئات الكلمه دي تنفع ولا تضر والله ان وجدتها تنفع اقولها رجتها تضرت تضل... الحمد لله ربنا خلينا ايه شفتين وبعدين خلي ايه خلينا اذنين وفم واحد عشان اسمع أضعاف ما ايه ما اتكلم خلي بالك من هذا الكلام وان كان هو الشيخ طدع يعني يقول لنا درس في التربية لا احنا نزكي أنفسنا نربي انفسنا يعني قال سيدنا آآ قال ربنا سبحانه وتعالى والذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم يعني ايه تزكية التطهير النفس حسن الخلق احنا عندنا اعاقات سلوكية في مجتمعنا العربي والاسلامي عايزين إيه كل الدعاة وكل العلماء كل الاعلاميين اعلام مرئي اعلام مسموع اعلام مقروء نركز في قضية تحسين خلقنا تحسين او ضبط الخلق والسلوك في الشارع في البيت في المدرسة في المصنع في المؤسسة في الوزارة بين الرجل والمرأة بين الجار وجاره بين صاحب العمل والعمال إذا انضبطت سلوكياتنا إن شاء الله رب العالمين هنسلك الطريق الصحيح. إحنا أصيبنا في أخلاقنا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتمن وعويدا فعندنا شوية إعاقات سلوكيات وهذبنا إن شاء الله رب العالمين نسأل الله أن نصل إلى بر السلام نعود إلى القصة القرآنية العظيمة مع سيدنا إبراهيم عملنا ملمح جديد حضاري لم ننتبه اليه كثيرا سيدنا ابراهيم ماذا صنع سيدنا ابراهيم نشأ عراقيا كان في حضاره بين الرافدين حضاره العراق اللهم من العراق واهلها يا رب ثم ذهب الى حضاره الشام ونشر فيها دعوته اللهم سلم الشام واهله ثم زار مصر هو ساره وراحوا في زياره فرعون ومكث مده هناك اللهم سلم مصر واهلها ثم بعد ذلك ترك الثلاث حضارات دول حضاره الرافدين حضاره الشام وحضاره مصر دول تلات حضارات كانوا مشهورين في هذا الوقت وذهب لينشئ حضاره عجيبه في مكان اعجب الحضارات تنشا على ضفاف الانهار او قريبا منها كده درسوا لنا صغارا إلى الآن والتنشع الحضارات قريبا من ضفاف الأنهار طيب وقت سيدنا إبراهيم كان صاحب أوليات فاكتشفنا في سيرته العطرة وفي قصته العظيمة أن الحضارة لا ما تنشأ أمام العين إنما الحضارة ما تنشأ داخل القلب كيف يعني؟ ترك الشام ترك العراق ترك مصر، قال إيه ربي إني أسكنت من ذريتي بوادن غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه من ايات، يا الله يبقى الحضاره لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر لكن سيدنا ابراهيم اراد ان يصنعها في صحراء في حضاره في صحراء قالوا لا الحضاره مش الصحراء وعدم الصحراء الحضاره ما نشات في القلوب بالعمل لما صارت ام القرى منبع واشعاع حضاري بتوثيق الصلة بين المخلوق والخالق هذا اكبر حضارة لان اي حضارة لا ترتبط بالسماء حضارة مقطوعة الاصل فناش اصل كيف تكون هناك حضارة وهي مكتوتة من... بالصلة بالله سبحانه وتعالى منفعش الحضارة الحقيقية ان تكون انت موصولا بالله يعني يا سلام لو اديسون ده اللي اكتشف المصباح الكهربائي كان مسلم شو الصدقات الجارية اللي تمشي عليه جراهام بيل مخترع الهاتف شوفوا الصدقات الجاريه باستير العمل البنسلين والبستره سبحان الله وفتح صفحه جديده للعالم في الطب لو كان مسلما يا الله فاحنا عايزين اولادنا كده يهموا ان شاء الله ويكون فيهم الخير باذن الله سيدنا ابراهيم ترك امنا هاجر ووليدها رضيعها اسماعيل وفرغ الماء وبدات تبحث ما بين الصفا والمروه الى ان اكملت اشواطا سبعه. بعد الاشواط السبعه شهرت بالتعب وانتم بتلاحظوا كبير السن بالذات لما يروح يسعى بين الصف والمروه المسافه كبيره. وبعدين ما, ما نظنش ان ايام امنا هاجر ان كان الصف والمروه كده الرخام الجميل هذا الذي مغطى ومسقوف وفي دور وفي طابق ثاني وفي طابق ثالث سبحان الله العظيم والناس رايحه وجايه سبحان الله في, في في في في ما بين الصفا والمروه، لا القضيه مشكلة كده. القضيه ليست هكذا. يعني لكن انا اريد ان اوضح هذه القضيه ولكن ان شاء الله بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله، كونوا معي ونحن مع امنا هاجر وجدنا اسماعيل وهو صغير في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، نعود اليهم لنرى ما الذي سوف يحدث. اهلا بكم. اخرى وقد تركنا قبل الفاصل مشهدا عظيما ان ترك الخليل زوجه هاجر ولده الصغير اسماعيل في واد غير ذي زرق وعاد ولكن قبل ان يعود سئل من زوجه هاجر سؤالا محددا، الله امرك بهذا فقط فقط لم تساله لماذا لم تساله ما الذي جاء بنا الى هنا؟ لم تقل له كيف تتمكث مع الزوجة الأولى وتتركنا هنا في هذا المكان لماذا لم تأتي هي بها هنا ونحن هناك في الشام والخضرة والأنهار والماء والمطر والجو الجميل أن تأتي بنا إلى هذا المكان البلقع والصحراء المترامية الأطراف لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شجر ولا بشر فكيف يعني؟ لا لم تقل سالت سؤال محدد وده مرجعيتنا في دين الله سبحانه وتعالى أن نرى هل هذا الأمر قضاه الله عز وجل فإن كان قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لمؤمن خيرة أبدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من, من أمره وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فتلاقي ان الامر واجب التنفيذ طالما هو من الله سبحانه وتعالى. قالت آه الله امرك بهذا لما علمت انه نعم قالت اذا لن يضيعنا كيف يضيع انسان وهو مع الله ان الله يدافع عن الذين امنوا تخيل انت وقد ترك الخليل رضيعه وامه هاجر في هذا المكان وجاء عليهم الليل ومكة تخيل انت لو أطفأت انوار مكة بالليل رغم كل البنايات الشاهقة الموجودة حول الحرم الان لو ان نتصور ان مكة دي من الاف السنين الاف سنة عبارة عن جبال فقط وجبالها قاسية وقاتمة وهي عبارة عن مكة عبارة عن بلد داخل يعني يعني حفرة داخل جبال عالية كانها هكذا كانها هكذا يعني شيء سبحان الله نحيطها الجبل والجبال مخيفة بالليل وحوش وظلام وسبحان الله الله اعلم الارض فيها ايه حيات وعقارب ارض عجيبة غير ذي زرع ما فيهاش سبحان الله ولكن النور ليس ما تراه النور ما يخرج من قلبك نور انس بالله الانسان والله قد قد يشعر بالغربة بين أناس ليسوا على منهجه سيدنا سليمان كمان سوف نأتي في القصص لما غاب الهدهد قال لا عذبنا يا خبر أبيض يعني سيدنا سليمان اللي عنده كل الملك ده هي هدهد صغير الهدهد ده كم جرام يعني مئة جرام 200 جرام يعذبن في ايه يعني يعني قال لا أو لا أذبحنا طب الأذبحن في منها أذبح. طب يعذبه يعني يعني انت فريش يعني طب اذا عذاب هيعمل له اظافره او مخالبه او بتاع اللي فريده له العرف بتاعه اللي فوق دماغه قال يعني ايه يعذبه لك يضعه مع جنس من غير بني جنسة يا الله تجيب واحد صالح تحطه وسط جماعة ليس لهم الا الغيبه والنميمه والتدخين والمخدرات جلستهم قداس سوء، هذا الصالح ماذا يصنع؟ هذا صوره من صور العذاب تضعه مع جنس غير بني جنس. تجيب رجل عالم فاضل وعلامه في, في, في فن ما في الطب او الهندسه او الجينات او الفكر أو, او او او الى أو, الشريعة او غيره سبحان الله الاقتصاد او غيره وتضعه وسط ناس لا يتكلمون الا في الاكل والشرب. يا الله، صوره من صور العذاب. هو يقول لهم والله انا ارى في علم الفضاء في قضية خطيرة جدا تقول كذا وكذا والتاني يقول له ايه والطماطم والبطاطس وطبخ كذا وطبخ كذا يا الله تشعر النصورة من صور العذاب سبحان الله لو عذبنا لكن الهاجر ال ال ال وولدها لما علبت ان الامر من الله قالت لنا يضيعنا وبعدين نبعت ماء زمزم عند قريبا من اسماعيل عليه السلام وصارت تزمها خايف ان الماء اللي بعد ايه يذهب بعيدا لكن سبحان الله شوف ماء زمزم كم مليار مش كم مليون كم مليار بني ادم شرب منها ويشرب منها على مر الزمن وما زالت لا تم لا, لا, لا يعني لا تنضب واكتشف حديثا بالاستشعار عن بعد المنابع اللي تغذي بئر زمزم جايه من جبال تركيا في تسير في الارض من تحت في جوف الارض وميه سبحان الله العظيم درجه نقاوتها عجيبه اقوى من او انقى من انقى المياه المعروفه لا داعي لان اذكر اسم انقى مالا ما يكونش اعلان في الحلقات لكن ان ماء زمزم اشد نقاوه طعام الطعم وشفاء الثقب حتى من من السنه لما الواحد يروح للحج والعمره العلماء يقولوا لنا ايه؟ اشرب وتضلع يعني ايه تضلع؟ يفضل يشرب من ماء زمزم لغايه ما دروعك تشعر انها ايه؟ يعني انتفخت من كثر من كثره الايه؟ الشرب لانها ايه؟ ماء زمزم لما شربت له. قال حسن يا بصري نعم قال انت شربت من ماء زمزم الان في بدايه الحج بنيه ايه؟ ايه النية اللي نويتها؟ قال بنيه ان يرويني الله يوم العطش الاكبر. يا الله لما الشمس تقترب من الرؤوس وما في سبحان الله والناس تسبح في عرقها سبحان الله هو شرب بنيه الري في هذا الايه ان يكون ريانا في هذا اليوم من هذا الماء. المهم جاءت قبيله جرهم واستاذنوا هاجر في ان يمكثوا بجوارها فحدث الانس وجرهم قبيله عربيه. فنشأ اسماعيل بين هذه القبيله العربيه تعلم العربيه وتعلم الفروسيه وكبر وجاء ابوه يريد كما قلنا في حلقه سابقه ان ينفذ امر الله في الذبح ثم جاءه مره اخرى ليعينه على رفع القواعد من البيت واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال علماؤنا اعظم مبنى في العالم الكعبة فمن ضمن الاسباب بعد طبعا تشريف الله لها وانها المكان القبلة التي نستقبلها عند كل صلاة وشرفها رب العباد عز وجل ف ان اعظم مبنى لان الامر بها هو الرحيم الرحمن يعني ربنا سبحانه وتعالى الرب الجليل والمبلغ عن الله الامين جبريل والباني لها ابراهيم الخليل والمعين له الصديق اسماعيل يبقى اعظم مبنى الله امر جبريل بلغ ابراهيم اقام اسماعيل عام وبعدين جاء بهذا الحجر اللي سيدنا ابراهيم ولما ارتفع البناء بدا الحجر يعمل زي مصعد من غير كهرباء ومن غير عايز يروح ناحيه اليمين يروح ناحيه اليمين اليسار اليسار لغايه كما بعدين هكذا هي قدم ابراهيم الى الان تظهر فيه وهي اشبه كثيرا لما راى الصحابه قدم الخليل في الحجر اشبه بقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامل الوراثه يعمل وده يد فلان زي جده فلان وجهه زي جد فلان, فلان قدمه زي قدم فلان مشيته زي مشيت فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ليله المعراج ورأيت في السماء السادسه الخليل ابراهيم وهو يبلغكم السلام كما ابلغ امتي امتك من السلام وخبرهم عن وخبروا ان يخبرهم عن الجنه وما فيها من نعيم اشبه, أشبه بكم به صاحبكم الرسول يقول كده يعني اشبه واحد بالخليل ابراهيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسماعيل كبر وتزوج من قبيله جرهم وجاء ابراهيم مره يزوره وكان اسماعيل مش موجود في البيت وقع جلس ابراهيم خالد البيت ولم يقل لزوج ابنته انني حماكي او انني والد زوجك فقال لك كيف حالكم يا بنيتي اخبركم ايه في مكه فاشتكت له من قله الماء قله المطر وقله المرعى وجدتها تشكو هي لم تذكر اسماعيل بسوء ولكن بدات ايه الشكوى فقال التشكي لي لا تعرف الشكر يوما من. من يشكو لا يعرف الشكر ومن اشتكى لا يعرف الرضا ومن اشتكى لا يعرف القناعة ومن اشتكى لا يعرف الصبر فقال لها بلغي إسماعيل عن دنياتي أن إبراهيم جاء ليسأل عنك وقل له ليغير عتبة بابه فأول مريض إسماعيل وحقيقته يعرف أن أباه قد جاء وأنه بيأمره بتطليق ايه هذه الزوجة الشاكية الباكية التي هي النكد يحيطها من كل اتجاه في مرة تليها تزوج إسماعيل بامرأة صالحة جاء إبراهيم يسأل عنه فلم يجده ولم يخبرها أنه والده فقال كيف الحال يا بني فشكرت وحمدت الله على فضل الله ورزق الله وكرم الله وجود الله ومن لله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى قال لها أخبري إسماعيل عندما ياتي بأن إبراهيم سالك ويقول لك ثبت عتبة بابك خلي بالك من هذه الراضية القانعة يا سلام لما زوجة طرده يا سلام لما تبقى قانعة تعلم أولادها القناعة والرضا والبيت بقى فيه قناعة ورضا فأنت ومالك الدنيا سواء سبحان الله أنت ومالك الدنيا سبحان الله تستوى مع بعض ليه؟ لأنت قانع بما قسم الله لك رزقك لن يأتي إلي ورزقي لن يذهب إليك شو ممكن ربنا سبحانه على كده يعني جعل الأمر هكذا لا رزقك يجيني ولا رزقي يروح لك ما ينفعش كل واحد كده إيه مكفول له رزقه وعنده 120 يوم في بطن امه 40 يوما نطفه 40 يوما مضغه 40 يوما علقه يوحي الله الملك المؤكد بالارحام فيكتب الاعمار والارزاق خلاص الانفكاك من هذا الامر رزقك جيد جي ومكفول عند الله ولن يضيع ولن يذهب الى اخر فانا ارى احبتي في الله ان المؤمن الصادق ياخذ من هذه القصه ان لما تزوج يسعى عن البنت القنوعه بنت القانون عندها قناعة عندها رضا عندها رضا بالقليل وايضا من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير لما راى عبد الرحمن بن عوف بلالا رضي الله عنه عبد الرحمن حسيب نسيب من عائلة غني ثري من اصحاب الملايين وبلال رجل على قدر حاله ولكن عبد الرحمن زوج اخته الحسيبه النسيبه من بلال رضي الله عنه لخلقه ودينه يا سلام فاظهر بلاد الدين تالبتاك من ناحيه الرجل ان جاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير هناك في هذا الوادي الذي ليس فيه لا زرع ولا ضرع نشات اكبر الحضارات واعظم الحضارات واصبحت هناك قلوب على مر الزمن خلقها رب العباد عز وجل تهفو إلى هذا المكان العظيم كما تهفو الطير إلى أوكارها وأعشاشها قصص القرآن قصص عظيم وفيه من العبر ما لا يعد ولا يحصى ولكن نتوقف هذا اليوم عند هذه الحكمة العظيمة والعبرة الجليلة من وجود هاجر وابنها إسماعيل وهذه الحضارة القيمية والخلقية التي نشأت واستمرت على مر التاريخ الى ان جاء خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، فك اللهم كرب المكروبين، وسد دينا المدينين، واخذ حوائجنا وحاج المحتاجين، وارزق بناتنا بازواج صالحين، وابنائنا بزوجات صالحات، ووفق الرعاة والرعية لما يرضيك يا رب العالمين، ولا من الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين يوم الدين ثم أما بعد احبتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معزلنا مع قصص القرآن العظيم الذي ينبه الغافل ويذكر العاقل ويعين على التواجد في هذه الحياة بمنظومة الإسلام العظيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دين وأعطاه لنا من كرمه وفضله دون أن نسأله فيجب علينا أن نسأل الله من فضله ورب العباد سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا ألح عليه في المسألة فإن كان عندك هم فلا تقل أبدا يا هم عندي رب كبير لا تقل يا رب عندي هم كبير قل يا هم عندي رب كبير ربك اكبر من كل شيء وانت تقول كل صلاة الله اكبر اكبر من همومك وأحزانك فطرق باب الله وقف على بابه وعندئذ سوف يأتيك الفرج ومن داوم على القرع لا بد ان يفتح له كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تشريك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا رب العباد سبحانه وتعالى ما عودك الا خير فقف على باب الله وانتظر فرج الله وفرج الله اتي وانتظار الفرج نوع من العباده نحن في هذه الحلقه نريد ان نركب سويا سفينه النجاه ما هي سفينه النجاه سيدنا نوح عليه السلام بعد رحلة طويلة كما قلنا من قبل ألف سنة إلا خمسين عاما وقص القرآن عنه هذا ما آمن معه إلا قليل هنا علم نوح عليه السلام من العليم الخبير يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع يا الله توقف مكتب التنسيق من القبول لأنه لا آتي من قوم نوح إلى طريق نوح خلاص توقفوا الخير نضب في الأمة ومن كرم الله علينا أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير فيه وفي أمته الأمة خيرية كنتم خير أمة أخرية للناس هو لم يقل أنتم خير أمة إنما قال كنتم خير أمة وأخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني انتم هكذا طالما تصنعون هذه الامور الثلاثة. تأمر وتنهى وتؤمن. تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تؤمن بالله، كده الأمة فيها الايه؟ فيها الخيرية. فسيدنا سيدنا نوح علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، خلاص ما فيش حد هيجي على طريق الخير مرة أخرى. فما الذي حدث؟ الله أمره أن يصنع الفلك. يصنع سفينة. سيدنا نوح امر طبيعي ان اللي يصنع السفن يعني ترسانة السفن اللي احنا تتشين السفن لازم يكون قريب من الشواطئ وجدوا ان سيدنا نوح بعيد جدا عن الشاطئ وفي الارض التي ليس فيها لا بحار ولا انهار ولا محيطات قاعد يعمل سفينة فكلما مر به قوم سخروا منه الله في حد يصنع سفينة في البر يعني الناس تعمل سفينه قريبه من البحر عشان لما تنتهي ينزلوها الى ايه؟ الى الشاطئ، اما بعيد كل ما مر به قوم نسأل. طبعا في الساخر دائما يعني غير منتج ومثبط لما تلاقي عندك في المؤسسه او في المصلحه واحد دائما شروطه السخريه وانتقاص الناس زي انت في البيت احيانا في ازواج من ضمن اسباب طلب المراه للطلاق أنه إيه دائما سيدنا الشيخ ساخر مني يقلل من شأني يحجمني إلا لا يرى لي حسنة أبدا لا ينظر إلا إلى العيوب يكبر دعيب إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذعها وأيضا في العكس برضه في زوجة لا يرضيها لا القليل ولا تقنع بالكثير سبحان الله إن يعني إن أعطيت لم ترضى وإن منعت سخطت وفي نوعيات كده زي الأرض الرملية يتوضح فيها المعروف فلا ينجب المعروف خيرا لانها تتشرب الماء اولا باول فلا ماء امسكت ولا عشبا او كلأت انبتت سبحان الله في ناس لكن في نقطه علمونا زمان خطأ يقول لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم لا لا لا هذا كلام غير اسلامي تماما بالعكس ده انا كمسلم اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله عامل معروف في اهله وغير اهله. فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله. انت ابن عملت المعروف في اهله يبقى انت وصلت المعروف ايه؟ لمكان. وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. الله احفظها هذه. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله. وإن صنعته في غير أهله فأنت أهله أنت أهل المعروف ولذلك يعني قال ربنا ادفع بالنسبة أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم لأن الحياة أضيق من أن تتخذ عداوات وتحقد وحقد وحسد تصير الحياة هنا قبر ويصير الـ الـ الـ الـ الـ تصير الكون كله قبرا ضيقا خيم اليأس عليه والسكوت وفي ناس تميت الفرحة عند الناس تقتل فيها الفرحة تقتل فيها الإشراقات الإلهامات تضيق عليها والعياذ بالله عند بابك الدنيا تنتهي وعلى أقدامك آمال تموت لا مش عايزين كده مش عايزين كده عايزين لله. المتفائل نحن من نور قال يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه الإنسان اللي قلبه مدين بالنور مئة بالمئة مقبل على الله سبحانه وتعالى مقبل على رب العباد عز وجل إنسان واقف على باب الله وهو يعلم أنه ليس هناك باب ولا عليه بواب مسافة قصيرة ما بين السماء والأرض كلمة يا رب دع مستجاب. بس. ده مستجابه. دي مسافه. والله عز وجل يقول: كن فيكون. وقبل كن. قبل كن. لأن عندما انطق كن أنا خدت كم ثانية. لا الأمر قبل ذلك. ليه؟ رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. والله. يعني كان الرجل يقول لزوجته يا بنت أبي حنتمة لما هاجرت مع زوجها وقال إياك أن يلقاك عمر. وكان عمر لسه على من لم يسلم بعد ابن الخطاب. فلما قابلها عمر رضي الله عنه استبشرت المراه خيرا ان عمر دعا لها بالخير قال في امان الله يا ام عبد الله. فلما بشرت زوجها زوجها ما عندوش امل ابدا ان عمر يسلم لانه شاف ماذا كراهيته للاسلام. قال لن يعني لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يا الله. وبما ان حمار الخطاب لن ينطق لانه لا يتكلم عربي ولا انجليزي ولا فرنسي لن ينطق حمار الخطاب فبالتالي قياسا لعمر لن لن يسلم جاء الليل وأستمع عمر كل ما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله الانسان فينا من الواجب سبحان الله لا ييأس ابدا ولا يعرف ولا يدب الياس الى قلب المؤمن يا نوح إنه لن يُغنى من قومك إذا من قد آمن فاستمر صنع الفرق وبعدين قال له ربه إذا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين أو قراء من كل زوجين اثنين طيب يعني إذا فارت النور إذا وجدت أن الماء يخرج من الفرن الملتهب الملي بالنار ده دليل على بداية الطوفان أمر رب العباد سبحانه وتعالى قال فهو سيدنا نوح يدع شوف ببعد مسافه بين الارض السماء والارض يدع وقال نوح ربي اني مغلوب فانتصر بس اني مغلوب فانتصر انتصر انت يا رب. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مش فتحنا السماء لا فتحنا ابواب السماء يدل على الاندفاع لو انا الجدار كله 100 متر مفتوح مفهوش جدار مفتح نستخرج تخرج لو كان في ازدحام في القاعه لكن لو القاعه ليه؟ ابواب واحنا الف داخل القاعه نخرج بصعوبه سبحان الله في اندفاع يعني سبحان الله ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا الارض تفتحت بعيون لم يقل فجرنا في الارض عيونا لا لصارت الارض كلها, كلها عيون الأرض كلها صارت عيونا وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وذكر. المهم ركبوا في السفينة سلك فيها من كل زوجين ما عاد زوجته وولده ودي تعطيك ثقة أن رب العباد سبحانه وتعالى إذا شاء أن يهدي إنسان لا تملك له أنت شيئا وإذا شاء سبحان الله أن يضله لا تملك أنت له شيئا. مش معنى كده أن الإنسان مسير مش مخير لا هو مخير في الهداية وعدمها. لكن إذا صرف في طريق الهداية تأتيه الهداية. خلي بالك. يعني إن الله يهدي من يشاء من يشاء من العباد إذا شاء الهداية له الله. لأنه المسجد مفتوح، باب الخير مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب المعاملة الطيبة مفتوح. المال موجود للإنفاق. الليل موجود للعبادة. النهار موجود للصيام اذا من الذي يصد؟ هو نفسه الصد عن سبيل الله هو ده الانسان اللي بيصد ومش عايز ايه؟ مش عايز الله ولا عايز يسلك طريق التوبه والهدايه. المهم رب العباد سبحانه وتعالى امر نوحا ان يسلك من كل زوجين اثنين وصارت السفيده على بركه الله قال نوح في بدايتها بسم الله مجريها ومرساها يعني أي حركة للإنسان في هذا الكون يجب أن تكون بسم الله أي شيء لا يبدأ بسم الله فهو أبتر أول ما يجي الطبيب عربي مسلم يوقع الكشف علي ولا يسمي الله لا أتفاء الخير أول الله أما هو ده عربي مسلم ولا يسمي الراجل الثاني ولا يعرف بسم الله ها؟ ولكن يعني سبحان الله العظيم والله يعني القضية بعد اسم الله مجريها ومرسالي مهمة جدا لا نزم نتوقف شوية ان شاء الله ونرجع بعد الفاصل بإذن الله لنقبل ونرى أين ذهبت سفينة النجاة التي ركبها نوح وما أحوجنا إلى مثلها في طوفان هذه الأزمنة كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن قبل الفاصل تركنا سفينة نوح وقد سلك فيها من كل زوجين واستثني من هذه الأزواج زوج أو زوجان عزيزان على نوح وعلى قلبه للأسف لكن لم يؤمن أحدهما لا زوجته ولا ولده زوج سيدنا نوح كافرة ومرأة نوح ومرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الخيانة هنا إيه إخراج أسرار البيوت خارجها اسمها خيانة وأنا أحذر بناتي من الزوجات في البيوت عن إخراج أسرار البيوت عايزين البيوت بكلها أسرار في داعي من أمرين لا فضول على الأصدقاء على صديقهم بأن يستع... يعرفوا أسرار بيته ولا الصديقات والاخوات على اختهن ليعرفوا اسرار بيتها ليعرفن اسرار بيتها هذا امر والامر الثاني لا نريد من اصحاب البيوت نفسها اخراج الاسرار خارج البيت وامراه نوح وامراه لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم يعني خرجوا سر الايه اسرار البيت خارج البيت هذه مصيبه كبيره اذا زوجت امراه نوح وابن نوح لم يركب السفينة هو عارف أن زوجته متعبة وكافرة وجاحدة ومنكرة لنبوته ورسالته فبدأت السفينة تجري ويتجري بهم في موج كالجبال يا الله شو الجبل ارتفاعه كام شو قمة ايفرست كام الف متر سبحان الله، أو برضه الجبال ال ال ال ال ال الأمواج من كثرة الطوفان، الطوفان إيه؟ عم الدنيا كلها. تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ربه. هو الأول نادى على ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا قال الولد؟ يا ابن ذي سفينة نجاة اركب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عارف الدعوة دي عاملة زي بالضبط إيه؟ وانت نازل صلاه العشاء ابنك المراهق بيشاهد مسلسل معين قلت تعالى حبيبي عشان نصلي معانا تركب معنا سفينه النجاه نكبر خلف الامام ونصلي العشاء خلف الامام والتراويح خلف الامام عشان كده ايه نركب سفينه النجاه لتحمينا من طوفان هذا الزمن الولد يعاند ويكاند قلت لك منتظر صديقي السنة يا صاحبي هنخرج النهارده سويا مع بعض والبنت سبحان الله العظيم ليه ما نشجعهاش وناخدها معانا المسجد وتصلي؟ هل خلى المسجد النبوي من صحابيات جديدات كنا يصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم درس خاص فجعلهم درس الاثنين يعظهن ويبرهن بالمعروف وينهاون عن المنكر وكان يقول تصدقنا معشر النساء فالنساء اللي تقلع خاتمها واللي تقلع عقدها واللي تقلع خرطها ويضعنا ويرمينا في حجر بلال حتى ثقل حجر بلال من كثرة الذهب الملقب فالنساء في أمتنا عندهم خير كبير هن نصف المجتمع ويربينا النصف الآخر فصرنا كل المجتمع سبحان الله هناك في الغرب المرأة سلعة وعندنا بفضل الله الشرق السلعة غالية نخاف عليها نخاف على بنتنا ونخاف على الزوجات والاخوات والامهات والعمات والخالات واذا كبرت المرأة في السن صار وجهها مشرق وانسانه طيبه الاحفاد يحبوا يلتصقوا في جدتهم يقعدوا جنبها ادعوا لنا يا جدتي والجدة تبتسم موصوله بالله تجاعيد الزمن التي في وجهها طريق الى طريق الخير لكن هناك وللاسف تكبر في السن يرموها في دار المسنين ولا دار المسنات، ما تسالوش عليها وبحر وتيأس وبعدين تبتدي تروح لعمليات الشد والمد والهد سبحان الله عجوز تبغي شبابها ذهبت عجوز تبتغي ايه؟ ذهبت للعطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما افسدت دهره؟ العطار هيشد ايه ويعمل ايه؟ طبيب الترميم ولا اللي يسموه التجميل ماذا يصنع لكل عمر جماله كل عمر له جمال مش النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة ورد أبي بكر عبر ثمانين وشعره كالثغامة أبيض فقال هل صبرتم للشيخ وجنبوه السواد السواد يعني شو اللي عنده ثمانين سنة ويصبغ أسود ده مش لطيف يعني يصبغ بالحناء ماشي أو ما يصبغش ما مشكلة ما من شعرات تشيبه في الإسلام إلا ورب العباد يستحي من صاحبها أن يعذبه يوم القيامة يا الله عبدي استحي مني فإني أستحي منك يا الله أكبر إذا حدود بالظهر ووهن العظم وشاب الشعر استحى رب العباد وقال لملائكته أحسنوا إلى أسير في الأرض ده أسير صار إيه يمشي بعد ما يمشي على قدمين اصبح يمشي على ثلاثه وفي عكاز في يده في عصا حن الله اصبح كبير السن وليس منا من لم يوقر كبيران عمر رضي الله عنه على اليهود الكبير السن اللي وجده يسال عشان يدفع الجزيه فعفى عمر عنه وقال وفرض له عطاء من بيت المال يا سلام لما لما الحاكم يكون عادل ويكون رقيق بشعبه سواء كان من اي مله لأن راعي سوف يحاسبه رب العباد سبحانه وتعالى وخير الرعاة الذين يدعون لأقوامهم ويدعو أقوامهم لهم أفضل الحكام عند الله اللي يدعي شعبه بالخير وشعبه يدعي له وأسوأهم من يدعو على قومه ويدعو قومه عليه والعياذ الله رب العالمين إن شر الرعاء الحطمة اللي بتعب الناس نسأل الله أن يرقق القلوب بعضا على بعض وأن يطبع الله العلاقات بين الحاكم والمحكوم في كل بلادنا الإسلامية والعربية إن شاء الله رب العالمين طيب سيدنا نوح ركب السفينة ونادى على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكُن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وبعدين حال بينهم الموت فكان من المغرقين يا الله ليه رحمة من الله أن سيدنا نوح لا يرى ولده هو يغرق حال بينهم الموج بأد... الموجة ارتفعت وأصبح نوح في سفينة النجاة في ناحية وابنه في لجة الغرق في الناحية الأخرى ما الذي أغرقه؟ لجة عقده موجة عقده الباطل الموجة العاتية بتاع العقل المنحرف البعيد هو ده اللي خلى إيه؟ هو ده اللي خلى ابن نوح يركب عقله كما ركب ابليس عقله من قبل فقال انا خير منه وكما ركب عقله ابو جهل من قبل قال لنذهب الى بدر وتعزف لنا القيام ونرقص ونغني ونشرب الخمر عند بدر وتزال العرب تهابنا بعد ذلك ركب موجة عقله هناك لقي حتفه في بدر كما لقي ابن نوح حتفه عندما ركن الى جانب العقل المجرد دون هدايه العقل المجرد دون هدايه كارثه كبيره العقل اذا لم تكن يا ابن الخطاب اما, لكم أما كانت لكم عقول قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه ججرين كان عنده عقل كبير اول واحد صعد الفضاء الروسي لما طلع فوق ونزل سالوه قال ما وجدت الله الذي تتحدثون عنه والعياذ الله رب العالمين وبعدين كانت نهايته في طائره بسيطه سبحان الله ومات محترقا وانكر وجود الله عز وجل. هل تشك في عقل جرير؟ لا, لا لا نشك لكن نشك في قضيه انه ايه؟ او نوقن في إيه؟ ان هذا العقل دون هدايه لا يساوي شيء. هذا العقل دون هدايه لا. الهدايه الاول وبعدين العقل يرسخ معنى الهدايه. اللهم ارزقنا عقولا نيره تهتدي بهديك يا رب العالمين من كتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم المهم سارت السفينة وعلم نوح أن والده قد غرق فلما رست السفينة على جبل الجودي وإحنا كلنا عايزين نرسو على جبل السلامة على شاطئ السلامة متى؟ عندما نهتدي بهدي الكتاب والسنه ونفهم الدين فهم صحيح الذي هو ليس فيه عقد ولا مسائل معقده وانما ديننا سهل ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين اختار ايسرهما. وصلت السفينه الى شاطئ السلامه هنا ايقن نوح ان ولده ليس معه. قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح هنا العمل غير الصالح جعل هناك حادث كبير بين الهداية والضلالة فنوح عليه السلام بدأ السفينة بسم الله بسم الله مجريها وبسم الله ايضا مرساها فالانسان يبدأ بسم الله لتكون العاقبة ايضا في سبيل الله سبحانه وتعالى أي عمل لا يكون في بسم الله ليس فيه خير بسم الله مجريها وبسم الله سيرها في النص وإذا لم تذكر لكن تفهم يعني هو صارت بداية بسم الله وصارت بسم الله فرسل بسم الله عز وجل فرسل لما يبدأ الأمور بتاعته بالكتاب والسنة ويمشي على هذه الكتاب والسنة سوف يصل إلى شاطئ السلامة الا وهي الجنة الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة الصح. الأعراب اللي جاء ليسلم ما الاسلام يا رسول الله قال ان تشهد الليل ان محمد رسول الله شهد رجل. قال ثم قال ان تصلي في اليوم خمس صلوات في اليوم والليل هل علي غيرها قال الا ان تطوع عايز تزيد انت حر قال والله لن ازيد اما الخمس صلوات مش هل علي غيره؟ في صيام شهر في السنه شهر رمضان هل علي غيره؟ قال الا ان تزيد او الا ان تطوع، قال والله لن ازيد، ما شهر رمضان، فلما ولى الرجل قال من سره ان ينظر الى هذا جل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، اذا هذا الامر بهذا التيسير انه صلى الفرض وصام الفرض لكن قلبه مليء بالايمان ومليء باليقين ومليء بالتوكل على الله. ما أحوجنا إلى سفينة النجاة لنركب، ليس فيها ظلم ولا تعدي ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن، فيها المحبة، هكذا نريد أن نرسو مجتمعاتنا الإسلامية إلى شاطئ السلامة وما أحوجنا إلى أن نسير وفق ما كان عليه سلفنا الصالح، اللهم أوصلنا إلى شاطئ السلامة يا رب العالمين، وغنمنا السلامة حكاما ومحكومين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد. وأهله وصحبه وسلم لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته